أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سديدا اليوم معنا الأخ محمد فادي الحفار في حلقة ثانية ورح اليوم شرحنا أفكاره بالتفصيل يعني كيف, كيف هو يؤمن بالقرآن وهو ملحد كيف طريقة تفسيره للقرآن رح نتناول المسائل هاي ورح أطرح عليه يعني بعض ايات قرانيه هو يفسرها آه انا بدي يعني آه مثل ما بيقولوا ساوي كلير ما وجهه نظر يعني اوضحها لوجهه نظري انا يعني اؤمن بافكار السيد محمد فادي حفار بس انا يعني ضده في ربطها بالقران يعني افكاره رائعه وانسانيه جدا وملحده جدا ولكن الفرق بيني وبينه انه هو يربطها بالقران وانا يعني لا أشجعه على ذلك يعني ف خلونا نرحب بالاخ فادي اهلا وسهلا فيك اخ فادي حبيب قلبي اهلا وسهلا اخي جون حبيبي تستمعك فادي اخي فادي قبل أه... ما نجي على الهوا كنت عم تحكي لي حديثك مع السلفي يا ريت بصراحة يعني انا عجبني الطرحك مع السلفي فممكن تشرح لنا اياها شو, كا شو كان النقاش وكيف دار النقاش بينك وبينه عمي حكيني كان عن موضوع انك انت كيف تكون قراني وانت مؤمن بنظريه التطور وانه انت اصلا قرد و... واستشهد علي بتاليه من تاليات القران اللي هي وخلقنا الانسان في احسن تقويم قلت له طيب انا شو طالع بايدي مع يعني شو بدي اعمل مع جاهل مثلك اذا انت مالك فهمان معنى كلمه انسان؟ انا بالنسبه لي انت كائن عنصري يعني انت مفكر انه انت فقط الانسان اللي خلقك الله باحسن تقويم؟ انا بالنسبه لي الكلب انسان والبقره انسان وال وال والقرد انسان وكل هدول خلقهم ربي باحسن تقويم ولا انت مفكر انه الله خلقك انت باحسن تقويم وخلق باقي مخلوقاته بتقويم سيء قال لي شو عم تحكي انت؟ قلت له لو, انت لو فهمت معنى كلمه انسان بالقران لعرفت انه كل شيء كائنات تانس ببعضها هي انسان. لانه كلمه الانسان باللسان تبعنا مثنى انسان. انس زائد انس يساوي انسان. فالانسان هو كل كائن يانس مع وليفه. ارجيني كائن لا يانس أرجيني كائن وحيد على سطح الأرض طيب في في في في كائنات وحيدة الخلية يعني لا تتكاثر إلا ها أه هون أنا وقت عم بحكي عن أرج عم لك أرجيني كائن على سطح الأرض لا يأنس هذا مو معناته إنه كلياتنا إنسان لأنه في نوع ثاني اللي هو ما دخل ضمن كائنة كائنة الإنس في عندك بهيمة الأنعام في عندك كذا هي هي هي كائنات ثانية لكن لكن الانسان كل شيء حيوانات على سطح الارض عباره عن عن زوج او هذول انسان يانسون ببعضهم ببعضهم فالانس بالقران ما هي مختصه فيني يعني هذا هذا الكلام اللي انا وجهت له يا له تقول له انت عمك يعني اعمل لي انت تؤمن انه الانسان اصله قرد بقول له لا مو بس الانسان اصله قرد حبيبي انا اؤمن بان الانسان قبل ما يكون قرد كان كان سمكة وقبل ما يكون سمكة كان فطريات كمان انت لو بتعرف القران مزبوط لقريت الايه اللي بتقول الله انبتكم من الارض نباتا هل تدرك بانك من نباتات الارض نعم انت نبات الاصل انت كنت نبات وقبل ان تكون نبات انت ايضا كنت من طحالب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي قلت له نظرية التطور اللي أنت حضرتك عم ترفضها القرآن أنا بمنظوري له مصادق عليها فبهت <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني هلا وجعلنا من من الماء كل شيء حي يعني بصراحة بيكون في مي يعني هلا مثلا بالمريخ في مي بس أو مثلا في كواكب أخرى بتكون في مي بس المي في حالة جمال فكيف سيخلق من هذا الماء المتحجر الكائنات الحية يعني الكائنات الحيه موجوده حتى في في في المياه المتحجره والمتجمده يعني وحتى داخل يعني حتى في بعض الكائنات موجوده ضمن درجات حراره عاليه جدا آه المريخ حاليا يعتقد بوجود الكائنات الحيه عليه اثبتوا يعني في بعض المتحجرات على شكل آه حيوان يعني وحيده الخليه ولا بعض بعض الحيوانات مثل اللي شكل الدوديات ولا الشريطيات موجوده. طيب آه انا وعدت المشاهدين انه بشان التعليقات بصراحه يعني آه انا ذاتي ما عم بعرف لانه اليوتيوب مسوي كثير معقد للتعليقات انه يكون على الهواء مباشره فانا بعتذر لاصدقائنا وانا راح احاول يعني آه اخي اسماعيل عنده فكرة كويسة رح أرجع أسأله لأنه عندي هون أنا ممكن أشرح كيف تدخل تسأل بس ما رح يطلع عندي هون للأسف يعني أنا يكون بالمستقبل مثلا اليوتيوب يحسن متداخل من المتداخلين يدخل برضو بالصوت علينا؟ لا ما ما بعرف بالمستقبل ما بعرف بالضبط بس نحن بالأسئلة ممكن أخي فادي رفي عندي من الحلقة السابقة يتقص يعني أنا وعدته أنه انه اسالك او حاكيك بموضوع انه على كل حال راح اقرا لك التعليق كامل وانت ترد تفضل حبيبي هذا حقك هذا. آه الاخ رشيد رشيد اثمول اثمول هيك اظن يعني ف لانه مكتوب بالانجليزي فرشيد اثمول مكتوب عم بيقول رجل مشوش افكاره رجل مشوش أفكاره مشوشة لا يعرف عن الإلحاد إلا اسمه يتفلسف من فراغ ويحاول أن يصنع من فكره شيئا مهما لكنه للأسف يسيء إلى الإلحاد وإلى الفكر الحر كيف لمن يفهم الإلحاد وحرية الفكر ثم لا يميز ما بين الدولة الدينية الإسلامية وبين حرية الشعب الفلسطيني المطرود من أرضه والذي يدافع عن أملاكه وممتلكاته ووطنه وحريته كيف له أن لا يميز بين الدولة الدينية الإسلامية والدولة, والدولة الدينية اليهودية الصهيونية هذا الرجل ليس ملحدا وإنما ربوبيا حائرا بين التدين الذي يميل إليه من داخله وإنكار عقله للتدين لكنه لا يستطيع أن يتخذ موقفا حلقة مؤسفة ولا زدت في الدقيقة الأربعين هاي طبعاً على على الحلقة اللي صارتنا فيها الحلقة الماضية <تصفيق> يعني أخي جون مداخلته فيها عدة نقاط ونقطة واحدة من بيناتها هو عم يحاول يأطر الإلحاد يعني عم يأطر الإلحاد كأنه يحط له للإلحاد مفهوم هذا الشيء بدنا لازم نحكي فيه أه ما خلينا ناخذها نقطة نقطة عم يقول دولة دينية يعني عم يحكي عن دولة دينية وحق الشعب الفلسطيني وما فهم الدولة دينية اسلاميه ولا الدولة الدينيه اليهوديه يعني عم يحكي عن دولتين دينيتين مزبوط ولا لا واضح من حكيه عظيم حق الشعب الفلسطيني بشو بالارض مثلا اذا كان هو ملحد انساني فهو اول الناس اللي لازم يحكي بموضوع إنه ما في شيء اسمه أرض لإلك وأرض لإلي هاي الأرض لإلنا كلياتنا ياتنا وإذا كان عم يحكي من جهة من وجهة نظر تاريخية إنه الشعب الفلسطيني كان مستوطن بالأرض وهي هالأرض حقه وإجي اليهود أخدوها ولا باعتبار إنه قامت دولة دينية يهودية فمع الأسف ما قبل الدولة اليهودية الإسلام إجوا كمان أخذوا هالدولة يعني الفلسطينيين إذا بدك تعتبرهم مسلمين هم هم فعلا مسلمين ما اخي فادي اظن الصوت شوي اختفى. بتمنى يتصلح العطل بسرعه. معنا اخي فادي؟ يعني بصراحة أنا حكيت مع أخي فادي بهالموضوع هذا، فيعني إنه هو كل ضد الدولة الدينية عموماً يعني إن كان يهودية ولا إسلامية، يعني بس بيشوف إنه إسرائيل فيها في الحكم علماني يعني مثلا ما بتشوف إسرائيلي لاجئ بدول أخرى أو وصدقوني أنا يعني ما رايد أدخل بهالموضوع هذا لأنه موضوع شوي حساس وانا بالنسبه لي هو صراع ديني يعني صراع يهودي اسلامي متجذر باعماق التاريخ ف يعني ما بدنا ندخل فيها لان فيها حساسيه كثير فخلينا مع القران و والقرانيين ولنشوف الافكار الالحاديه القرانيه بصراحه يعني انا الاخ فادي احترمه كثير ولكن في نقطه انه انا ضده في ربط إلحاده بالقرآن يعني هو يفسر كل شيء ويجعل من القرآن شيء عظيم شيء كثير آه يعني يعني ما بعرف يعني هو يحاول انه انه يقنع الناس بقرآنه حسب تفسيري حسب تقويلي وطبعا حاولوا كثير من الناس انه يفسروا القرآن بشكل جيد يساووه قرآن كيوت قرآن معاصر بس للاسف فشلوا يعني وانا ما اعتقد يعني راح يكون في فرص للنجاح لاي لاي شخص ممكن آه انت معنا اخي آه فادي اه حبيبي فصل فصل عندي <تصفيق> ورجعت فتحت من الموبايل ما مشكله كمل فكرتك ولندخل في بعدين ندخل في موضوعنا دوري يعني انه الدوله الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه هي اللي اخذت من برضه اخذت من اليهود قطعتها الارض اللي عم يختلفوا هلا عليها فالمفروض المفروض هو ك كملحد يؤمن بالعلم او علماني يؤمن بالحقوق الانسان وكذا وهي ما يفكر هلا بموضوع لا دوله دينيه ولا غيره لكن الدوله اللي اللي بتقدم حقوق انسان اكثر انا هلا كسوري وانت كسوري يا جان لو قالوا لك حكم بشار الاسد ولا تدخل اسرائيل تاخذ سوريا وتساويني انا مواطن اسرائيلي ترضى بالجنسيه الاسرائيليه ولا لا صراحه انا برضاها برضاها انا انا انا برضاها أنا, انا بقول يا حي انا بسجد يا حي دخيله الله دخيل <تصفيق> الله يعني دوله عم تقدم لك حقوق انسان مواطني احترام بحيقول لك اخي ايه عم لك ما عم تحترم الشعب الفلسطيني، حقول لك لا اخي هذا الكلام مو صحيح، الشعب الفلسطيني اللي ما عم يحترم الدولة وتبدأ بدك تيجي انت انت روض حالك هلا ما قاعد بدولة هون دولة أوروبية أو الدولة اللي أنت فيها ويكون شرطي طالع بالشارع تمسك حشر وتقفو عليه. مو نحن تربينا على تربية خلص هدول كفار، هدول أعدائنا، هدول كذا ووطنيات ومغروس بأفكارنا 100 قصة وقصة. لا لا أنا ما عم بخلط الدين بالدولة ولا عم بخلط حقوق حدا بحدا لكن إذا نعطي كل إنسان حقه فيني أرجع له للأخ رشاد إنه يا أخ رشاد قبل ما تحاكيني على حقوق المواطنين الفلسطينيين اللي أنا كعنت بحسب أولك إنه أنا ما عم بفرق حقلك تفضل اعطيني حقوق اليهود ما اليهود كانوا موجودين بخيبر وكانوا موجودين بتبوك و وتقلعوا من كل هالبلاد وتهجروا بعدين ما من حقهم يكون عندهم مكان يعيشوا فيه رغم اني انا اكثر الناس رافض لشي اسمه اللي هي دولتي وهي دولتك لانه انا بالنسبه لي الكره الارضيه هي كل دولتي انا مواطن عالمي يؤمن بالعالميه للكل انا بتمنى يصير في, في في رئيس عالمي واحد ان شاء الله يكون الشيطان هو الرئيس لكن اعرف انه هذا رئيس عالمي واحد وسخت تماما حتمشي الارض بكل سلام وبكل بكل جمال أصلاً حتى موضوع الاختلاسات ولا السرقات، أنت إذا اختلست من بلد أنت رئيس جمهورية ولا واحد غني بجمهورية بدولة معينة اختلست وحطيت الأموال بسويسرا وسافرت سافرت سويسرا، لكن أنت تكون مواطنة عالمية وعالم واحد من وين بدك تهرب؟ إيه بدنا نجيبك وين ما رحت؟ ما عاد في شيء اسمه لا اختلاسات ولا سرقات وحقوق بترجع لاصحابه أنا مع الوحدة العالمية. وأصلح من يكون لقيادة العالم حالياً أكيد مو نحن العرب حبيبي إن شاء الله لو يجي هلأ رسول من الرسل العربي بقول له لا مع العزن لك ما لا تصلح أنت للقيادة يا سيد الرسول أنا أريد حالياً رجل أوروبي نحن, نحن ما زلنا تحت الوصاية أنا أؤمن بأننا ما زلنا تحت الوصاية لحتى نخرج من تخلفنا ومن الجهل اللي نحن فيه لازم يكون في دولة إجنبية وارجح انا انا بالنسبه لي بتمنى امريكا او الاتحاد الاوروبي يعني تكون الاتحاد عالمي تحت قياده دوله اوروبيه، السويد قوي، السويد جميله السويد عجبتني تعجبني ولا يهمك انا اذا بدك انا بقود العالم يعني ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على افكارك الانسانيه بصراحه انا احييك بس انا لا اشجعك بربطها بالقران يعني لانه القران هي مهلك لكل الافكار للاسف على كل حال خلينا نبدا ب بال بالمهم اللي بدنا اياه قبل ما نبلش قبل ما نبلش بالمهم بدك تحط آه. لي نقطه يعني اول شيء نقطه صغيره ليش القران هو مهلكه بوجهه نظرك انت؟ اها لازم نحكي بموضوع شو الخلاف اللي بيني وبينكم هو موضوع الله تفضل <تصفيق> اخي بالنسبه لي انا سمعت افكارك اخي فادي يعني بصراحه افكارك رائعه افكارك الحاديه افكارك انسانيه افكارك يعني لا تخرج من عن نطاق الالحاد بالشيء نهائيا يعني عن, عن نطاق اي ملحد اي ملحد عادي يعني اي ملحد مثلي مثل غيري فانا احييك عليه بس انت المشكله عم تربطها بالقران فبالنسبه لي انا ليش اقول القران هي انا ما انا ما عم بربط بالقران على فكره انا عم بربط القران بفلسفتي اوكي المهم المهم بس انا عندي ال... يعني انا شفت حاولوا كثير ناس وفشل يعني الفشل مو بسبب انه افكارهم غير جيده السبب الرئيسي العناد الموجود عند الـ القران اللي مرتبط بالمسلمين بتفسير المسلمين يعني القران هلا القران مثلا خلينا نقول ألف كلمه او ألفين 2000 3000 10000 كلمه بتلاقي ويه. مفسرين القران اكثر من كلمات القران تمام يعني للكلمه الواحده في خمسة مفسرين يعني اذا ألف معنى لها طبعا اكيد والمشكله انه يعني كثير ناس حاولوا يصلحوا يعني بالنسبة لي القرآن والإسلام واحد يعني القرآن والإسلام قاسي جداً يعني في مثل بيقول لا تكن ليناً فتعصر أو قاسياً فتكسر بالنسبة لي الإسلام والقرآن وكل الثقافة الإسلامية قاسي جداً لا يمكنه ما تقدر ليه على كيفك يعني يا تكسره يا تقبله كما هو يعني مستحيل أنا بالنسبة لي مستحيل اصلاح الاسلام يعني خرابه انت عصر. انا بالنسبه انا بالنسبه لي لا انا بالنسبه, لا, أنا بالنسبة لا يوجد شيء مستحيل انا انسان عاقل مفكر وعندي الامكانيات الكامله يعني اللي وصلنا وصلنا خرجنا للامر وصلنا للمريخ وقريبا راح نخرج من المجموعه الشمسيه ما بعتقد انه الانسان يصعب عليه شيء، كل شيء كل شيء بيصير لكن معلش بالرواق، المهم نحن خلينا نحط نقاط معينه نرتكز عليها نرتكز عليها لوضح لك انا وجهه نظري اكثر ونشرح فيها اكثر. تمام هذا هذا المطلوب يعني انا راح أ... راح اطرح لك ايات و... وعلى كل حال يعني راح يكون نقاش انا راح اناقشك يعني و... أو عادة بيعرفوا اصدقائنا المتابعين يعني بيعرفوا انه انا ما بقاطع الضيف بس معك يعني راح يكون نقاش ما هو انه ضيف سؤال و... لا حوار طبعا وانا هذا اللي بدي اياه حبيبي لا انا انا جدا موافق على على هالطريقه هي هي من اجمل ما يكون ما هو هي الشيء وقتها بيكون في الراي والراي الاخر تصل المعلومه للناس وبيستفيد الناس ان كان ان كان مع الحق ولا ان كان معهم مشكله مشكله انه تصل الحجه للناس والعقل يشتغل انا مع تشغيل العقل وهذا نعمه انا كثير باحترمها ب... بكينونتي العقل هي فيني وبالجميع فما في عندي اي مشكله حبيبي جان تمام تمام تفانا تفانا اول نقطه الالحاد يا جان فضل. هلأ الفرق بين, بين, بين إلحاد كوم وإلحادي يعني أنا شفت بعض الناس بقول لك أخي هذا كيف يعني ملحد وكيف يعني قرآني هاي نقطة كتير مهمة من ناقشة ما هيك طبعا آه نحن المرة الماضية شرحنا شوي عن كلمة ملحد بمفهومة تبعي أنا والملحد هو منحدة عن شيء إلى شيء تمام هلأ أنت، أنت كملحد الحدث عن كل هالأفكار هاي وتبنيت طريق ثاني مظبوط ولا لا؟ تبنيت الطريق الانساني، لعلم العقل، المنطق الى اخره. طبعا. شو الفرق بيني وبينكم؟ الفرق بيني وبينكم هو كلمه الله، ما هيك؟ هذا انت اللي بدك لا انا عم بسالك هلا انت الملحد هلا الملحد بمفهومكم انتم هو من لا يؤمن بوجود اله. ما مساله لا يؤمن او يؤمن، آه يعني أنا بالنسبة لا يقتنع كل ملحد عنده تفسير خاص للإلحاد بصراحة يعني أنا بالنسبة لي الإلحاد هو هو الطريقة لفهم الكون بطريقة علمية بطريقة مختبرة علم. علم. بطريقة لا تخرج عن المختبر بالتجربة العملية هذا أنا. وهذا. وهذا أنا معناتها أنا وين ليش عم يعني ليش عم ياخذوا علي كيف إني يكون ملحد ومؤمن بالقرآن؟ ما هذا أنا اللي عم تحكي عنه هذا أنا بالضبط بالضبط هذا أنت بس ايش لك علاقة بالقرآن يعني؟ شو علاقتك بالقران بدنا نفهمها انا حاقلك شو علاقتي شو علاقتك انت بالكمان بالكمان شو علاقتك بالجيتار شو علاقتك بال بالتلفزيون شو علاقتك بكل شيء اوجده الانسان علاقتك انسان انت بتحب كل شيء اوجده الانسان هالقران هذا بالنسبه لي لقلي... عم شوفه انا كتاب فلسفي عميق رائع جدا جدا جدا ليش لحتى ما اخذ فيه يعني مثلا؟ طيب بس يا اخي فادي اليوم انت عم تقول انه هذا القران كتاب فلسفي عميق بس للاسف يعني هذا القران اللي عم تقول عنه هالكلام هذا يعني تسبب في دمار شعوب تسبب تسبب في ليش ما نقول انه الانسان هو اللي سبب بدمار شعوب يا جان؟ هلا انا بجيب لك كتاب كليله ودمنه مثلا ممكن واحد يقرأ يأخذ منه يتحول بطريقته بمخه انه أنا المفروض كون الأسد إلعب دور الأسد وما إلعب دور السعلاب لأنه الأسد هو الأقوى ويأخذ فكرة انه القوة مع القوة الحل مع القوة ليش لا تقول يعني هاي الكلمة ما فيك تقول الكلمة هي من تسببت الكلمة لا تتسبب بشيء الكلمة علم. انت اللي عم ت... هالكلمة هي علم أنت المسبب أنت أنت الفاعل القرآن طلع له رجلين ومشي على رجليه وراح حمل سيف وفرجيني قرآن عبر التاريخ حمل سيف وراح قطع رؤوس طيب طيب خلينا خلينا ندخل على الكلمة ماشي؟ تفضل خلينا نشوف يعني. الكلمة شو بتقول و... و... وكيف بدك تفسرها و... وناس كيف تفسرها طيب هلا في عندي هون فاستشهدوا ش... آه صورة البقرة آه 282 فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكن رجلين فرجل وامراتين، يعني تمام اللي شايفينه نحن كنتيجه لهالكلام هذا هو تمام. المراه و... أكيد. و... اكيد بس خلينا اكمل الفكره بس يعني تحقير المراه وشيل المراه هي كلياتنا بنعرف انه نصف المجتمع يعني شئنا وان في ذكر وانثى، نحن لغينا دور الانثى نهائيا من حياتنا حتى حياتنا صارت يعني طيب ممكن ممكن اسال سؤال ليش ما قال ليش ما قال ذكر ذكرا وانثيين؟ ليش قال رجل وامراتين؟ تفضل فسر ونحن بدنا نفهم نقطة واحدة لو نفهم شو معنات كلمة رجل في القرآن الرجل في القرآن يطلق على الجنسين أنا رجل وهي رجل. هلا في تالية بتقول: "وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق". الأعراب شرحوها إنه الرجال هن اللي جايين مرتق على رجليهم ماشيين فسموا هي رجل. هي شرح الأعراب. يعني هلا وتيجي واحد مسكلك لك القرآن، أنا بدي أسمي لك إياه شو ما بدك. آه على من من من 1000 سنة إجا واحد فسر القرآن قال لك أخي الرجل هو الذكر والمراه هي الانثى وهي هذا الكلام ما بيصير القران اذا, إذا نأخذه نحن ككتاب لغوي لغه فلازم نتبع كل كل كلمه موجوده فيه وين تشعبت فيه هلا هل مثل القران مثل شجره كل كلمه عباره عن شجره هالشجره هي لها بذره بذره التفاح هل ستنتج مانجا تاكيد لا أكيد شجرة التفاح العطاطي وكل كلمة بالقرآن عبارة عن شجرة وفي تالية بتقول والكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة كأنها اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار تمام وقت أنا بيجي لكلمة بدي أفهم هالكلمة شو هي أول شيء بفعلها لجذرة الثلاثي لأنه اللسان تبعنا لسان منطقتنا كلياتا، وما بدي اسميه اللسان العربي لحتى ما يؤخذ علي مأخذ لأنه حتى كلمة العروبة إلى مفهومات كثيرة عندي. اللسان تبعنا لسان الجذر الثلاثي. نحن كنا نتعلم ونحن صغار بالمدرسة زراعة راعى حا هالشيء؟ طبعاً. الجذر الثلاثي لازم يكون دائما مفتوح. زراعة وهذا الجذر عائد على فاعل فردي هو. ماشي هو زرع هو حصد هي هي موضوع الجذر الثلاثي اي كلمه بالقران لحتى نفهمها هلا كلمه امراتان في القران مو معناتها اثنين اثنين انثى اه انثيين الامراه في القران انت تصلح امراه وانا امراه لكل لانه الجذر تبعها امر من الامر والهيو انا كاتب موضوع بحث طويل عندي على الصفحه تبعي إنه من الأمر وإن إمرأة بتلاقيها وإن إمرأة يعني إذا كنت أنت أنت المؤتمر بأمري فأنت امرأة والرجل والرجل هو كل جوال صاحب موقف يجول وعنده علم لأنه هي أصلاً أصلاً من من من جزرها وما بدي أدخل عليها والله تيجي هي لكن هي من الجزر جال <تصفيق> فكل ما يدخل على تدخل عليها الف لام راء واللي هي احرف الجر القرانيه الصحيحه لانه احنا احرف الجر من الى عن على هي ما هي احرف الجر من في القران كلمه منّ الله عليهم على شيء يعتليك والاعلى منك فمن الى عن على هي هي شرح الاعراب وقالوا لنا انه هي احرف الجر لكن احرف الجر القرانيه هي الف لام راء الف لام ميم وكافها يا صاد. هي الأحرف تدخل على الجزر تفعله تحركه ولا تغير أصله يعني كلمة جزر حال حالة تدخل عليها إما الراء أو الألف رام راء را بتساوي الرحال أو رحلة حلة رحلة لا تغير المعنى لأنك أنت هلا موجود به المكان أنت حللت به ثم ارتحلت الى مكان اخر فانت رحلت حللت ايضا في المكان الذي رحلت له فهي حال واحد تدخل عليها الف لام راء الجر تجرها من وضع الى وضع دون ان تغير الجذر. وهذا الوضع كلمة بالنسبه لكلمه رجال هي في اصلها جال جوالين جالوت يجولون يدخل عليها الف لام راء فالرجال في القران ما هو ما هي جنس وانما هي صفه صفه لعمل ااا آه. آه. آه. انت مصر عليه وبدك تساويه هي مشان هيك بقول رجال صدقوا معاهد الله مو معناتها الرجال صدقوا معاهد الله جنسنا ابدا لانه في التاليه اللي متاكد هالشيء تماما جان هي واذن في الناس في الحج ياتوك رجالا هل الحج فقط لجنس واحد ليش لا كان عم يروحوا على الحج طيب طبعاً أخي, اخي فادي يعني هلا هلا مثلا كيف بدك تقول لي يعني فاستشهدوا شاهدين من رجالكم من جواريكم وات من فان لم يكن رجلين فرجل وامراتين وامراتين يعني طيب انا هم يعني يكون ثلاث شهود عندك مثلا تمام ايه انا حقول يا اياها كيف انا رجل صاحب علم صاحب موقف جوال بالدنيا جلت فيه وبعرف كل شيء وعندي علومي وعندي مبدعي هلا أنا إذا أطلب للشهادة فأنا يقبلوني كرجل لا ولازم يكون في واحد ثاني مثلي رجل لحتى تنقبل الشهادة بالضبط فإذا لم يوجد رجل ثاني فآخذ معي مامورين يعني تلميذين من تلاميذي يأتمرون بأمري هدول هذول بصير أنا رجل واثنين تلاميذ من تلاميذي وانا شارحها هذا الموضوع لازم تقرأه عندي على جان لحتى تتوضح لك الصوره كلمه امراه في القران لا تعني ابدا جنس انا معك انا معك اوكي الرجل واثنين من تلاميذك طبعا طيب تلاميذك هذول اليسوا اشخاص انسان هم اشخاص لكنهم ليسوا بمستوى علمي يعني هلا انت بدك تحكم بمساله فيزيائيه عميقه جدا بدهم واحد باحث مختص بدهم باحثين مختصين فاذا ما وجد باحثين مختصين ينفع ان يكون باحث وتلميذين على درجه عاليه يختارهم الباحث ليكونوا في الحكم الموضوع الحكم بالمساله ان تحكم بامر وتبد في موضوع بده ناس دارسه متخصصه تعلم ما تقول بس يعني مو موضوع محكمه والله قديه قتل وجريمه ولا لا هذا الموضوع يعني أكبر من هيك بكثير يا جون. يعني حتى حتى حتى هون ما بعرف أنا بصراحة ما عم بقدر أقتنع بهالمسألة، يعني بكمل الآية بيقول إذا نسيت وحدة الثانية بتذكرها يعني. إيه لأنه هي لأنه لأنه التاء هون في عندك ما عم لك نحن مصيبتنا باللغو اللساني، يعني هلا أنا لو أنا مسكت إبني هلا وعزلته عن الناس وجيت مسكت هالكاسة. وقلت له هي اسمها صرمايه. ماشي؟ مهو. قلت له هي اسمها صرمايه. بعد عشرين سنه شو حي شو حيكون اسمها بالنسبه له؟ اذا ما اجتمع خالط ناس. صرمايه. صرمايه. ما هو بالنسبه له ويفهم انه هي الصرمايه التي نشرب بها الماء، هيك صفي مفهومه. نحن في عنا هالقران وانا بالنسبه لي موضوع محمد الاعرابي هذا وم... انا بالنسبه لي هو يعني ما بدي فوت فيه عم لك ما بدي غمق كثير هلا. عندنا <تصفيق> <دي> دور, <تصفيق> دور التغميق؟ دور التغميق جاي لقدام لا تخاف عظيم. عندنا مخطوطه ثمينه جدا. مخطوطه فلسفيه لغويه حت بغض النظر عن فلسفيه، مخطوطه لغويه راقيه، كاني يعمل لك عندنا شعر قديم من الشعر الجاهلي. اجت وقعت هالمخطوطه بايد جماعه معينين مسكوا الابل شو الابل؟ إيه هذا الحيوان اللي له سنام سموه الابل طيب الابل في القران ما هي هذا؟ الابل ابل هي هي اصلا تقرا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ مو ابلي ابل لانه هي أبلة أبلة يبلون ابابيل نبلي كلياتها من جزر واحد وفرع واحد قبل الله بلاءه صنع يعني عمل مثل ما بقول لك انا أبل قد ابليت حسنا فهي كلياتها مفهومنا لألا نحن أسق... هي عباره عن اسقاطات اسقاطات اسقطت على هالقران وجاي حم... حم... عم نحمل الذنب للقران، طب يا اخي انا عملي اللي هو عم بجي نظف الاسقاطات من عليه وعم بقول تعالوا قولوا بشكل جديد انا عم شيل الاسقاطات اللي اسقطت عليه انا بالنسبه لي شعرت انه هالكتاب هذا انظلم أنا إنسان عادل ما بيهمني هذا الكلام من عند مين ما بيهمني منين جاي أصلاً لكن وقت عم بقرأ هالكلام عم بحس إنه هالكلام هالكتاب هذا انظلم مظلوم هو عمل لي يا فادي دافع عني أنا مو هيك أنا كل ما هنالك يا جان مسكت هالكتاب هذا ولقيته كتاب مظلوم عبر التاريخ انظلم جدا هذا الكتاب وعم حاول بس فقط إني شيل هال, هال, هال هل له من عليه والظلم اللي عليه يعني فقط انا اقدر وجهه نظرك اخي فادي واحترم وجهه نظرك وانا حاسس يعني الفكره اللي بدك توصلها للناس بس صدقني يعني انا لحد هلا ماني مقتنع انه مثلا مثل ما انت شرحت انه مثلا شاهدين وتلميذين انا بالنسبه لي هالتلميذين هذول أشخاص كاملين، أنت تفسيرك هذا طبعاً وحقك هذا أنك تفسر الطريقة اللي بدك يا. بس أنا, أنا حسألك لألك أنت السؤال يا جان، لو أنت هلا بدك مختصين يفتوك بقضية، بقضية معينة، بدك محامي مختص يفتيك بقضية وإجاك نصيحة، وأنت فكرت إنه لا أنا ما بدي محامي واحد، بدي محاميين ماكنين مشان هالاثنين هدول يعطوني يعني حتى اقعد اسمعهم انا ويعطوا نصل يعني اسمعهم كيف حتى عم يتحاوروا مع بعضهم لاصل انا النتيجه طيب اذا لقيت محامي مختص وما لقيت محاميين وجبنا لك محامي وتلميزين مو شرط تلميذين لهذا الرجل لكن هن التلميزين لكل واحد يعني مثلا في محامي بايطاليا شهير عنده تلميز بس هو مو موجود ومحامي بامريكا عظيم جدا وعنده تلميز بس هو مو موجود جبت لك هالتلميزين انا انا ما فيك ما انت ما فيك تقول انه هالتلميذين هذول بنفس مستوى معلمون لكن عندما يصبح بدل ما يصبح عندك قائدين او او معلمين عندك انت معلم وتلميذين هم اقرب ما يكون الى المعلم يعني هالاثنين اثنين عوضوا واحد ما في اي مشكله يا جامبه بهالنقطة واذا انت بتوكل منطقي. بالنسبه لك ما في مشكله انت ممكن تتبنى هالفكره هذا حتى بالنسبه لك انت هلا بتلاقي فيها مشكله هي فيها مشكله فقط عندما تتحول الى جنس يعني انا وثنتين تنتين نساء هون تتحول الى جنس، ضمنهم فيها محكمة المشكلة عندي تعرف هي شو؟ المشكلة عندي انه نحن مثلا عم تروح على محكمة ما عم تروح على مثلا جامعة او اختصاصات فيزياء وكيمياء يعني كلها محكمة يا جنب بس خليني اكمل فكرتي يا اخي فادي، يعني عم تروح مثلا صارت جريمة اثنين شهدوها رجل وامرأة جريمة قدام عينهم يعني ممكن باي بطفل صغير يحكي الجريمه كيف صارت مثلا فهون مضطر انه انه تلغى شهاده الانثى الا الا اذا كان في انثى ثانيه خلينا انت بديش تسالي موضوع المحكمه انت شرحت <تصفيق> وجهه نظرك اكيد يعني في عندنا ايات كثير يعني القران كله انا بدي اطرحه عليك يعني ف اي ان شاء الله جاهز آه طيب آه في ايه بسوره النساء ثلاثه وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو مملكة أيمانكم ذلك أدنى أن لا المهم هون في عندي كم نقطة عندي أول نقطة وإن خفتم أن لا تقصطوا في أو وبنط مباشر فانكحوا يعني علاقه النكاح بال بال باليتامه واليتامه شو علاقه النكاح فيها وبعدين قال لك آه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هو انا ضد بكل معنى الكلمه انه الذكر يكون اربع نساء وبعدين برجع في النقطه الثالثه فواحده او ما ملكت ايمانته وهي العبوديه طيب عظيم عندي هات ثلاث نقاط اشرح لي اياها تفضل عظيم عظيم نبلش نقطة نقطة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى شو هو المفرد تبع كلمة يتامى؟ يتيم اكتب لي اياها بالأحرف عدل لي أحرفها يا تي يا ميم يا يعني عليك ثلاث أحرف يا تامة أربع أحرف لا يتيم اكتبها أنت يا مكررة في مكررة أه طيب يتيم بالقران الجزر الثلاثي تبعها يتم يعني الفعل تبعها بدك ترجع للفعل انت مو الاسم يتيم هذا تفعيله جديده التفعيله الثانيه مو التفعيله الاولى، التفعيله الاولى او الجزر الثلاثي يتم يا لو انتبهت انت حجبلك ياها انا بالايه هل تعلم بان الله بان نور الله يتيم؟ ويأبى الله إلا أن يتم نحن نراها يتم يا تامة يتم نوره كلمة اليتيم بالقرآن نحن شرحت لنا أعرابيا على أن اليتيم هو من مات أبويه هذا كلام غير صحيح لو كان اليتيم هو كل من مات أبويه أنا يتيم أخي أبي مات من شي خمس سنين وما شفته حتى مات بسوريا وما كنت موجود أنا يتيم تفضل اليتيم في القران الكريم هو كل من لم يتم شيئا ما يعني الطالب طالب العلم هو يتيم علم يتم علمه لم ينهي علمه بعد العامل الذي يعمل عمله ولم ينهه هو يتيم علم يتم عمله لم يتمه بعد موضوع اليتيم في القران ومن اذا بتصل لجذرها من اروع المواضيع على تشوف العلاقه الجميله بينه وبين النساء كمان تمام, تمام انا معك يتيم من لم يتم بالضبط هذا هو التفسير الحقيقي يعني أن يعني يعني اليوم آه اليتيم هو معروف انت انت لست يتيما يعني انا انا كمان والدي توفى من من كم سنه وانا كنت موجود وانا ما شفت جنازته يعني للاسف اليتيم هو الطفل الذي لم يتم يعني تفسيرك صح حتى طبعا حتى الطفل يصلح ان يكون يتيم لانه أوه. لم يتم أوه. مرحله البلوغ يتيما الطفل وحده يصلح يكون يتيما لم يتم لا, لا لا لا لا اليتيم في القران كل كل من لم يتم شيئا ما يعني الطالب الذي لم يتم دراسته هو يتيم علم العامل الذي لم يتم عمله هو يتيم. وحتى الطفل الصغير الذي لم يتم مرحله نضوجه هو يتيم نضج يتم نضجه وحتى نور الله يتيم، يابى الله الا ان يتم نوره، نور الله يتيم لم يتم حتى الان، هو في حق لكن لما يتم بيقول لك وتم، هلا مثل ما بيقول تمت كلمه ربك يعني اذا اصبحت في حاله التمام. ولكن يتم تدخل الياء هو لم يتم. اليتيم هو من لم يتم امرا ما، هذا الشرح اللساني السليم تبعها. فالطفل الطفل الذي لم يبلغ البلوغ هو يتيم حتى يبلغ مرحله معينه من العمر، لكن كلمة اليتيم بمعناها الأساسي هي عميقة جدا جدا وهم صغروها جدا جدا وحصروها حصر. إنه أخي اليتيم هو فقط هذا، لا هذا كلام غير صحيح. مشان هيك وعقد النكاح في القرآن، عقد النكاح ما هو الممارسة الجنسية لكن الممارسة الجنسية من النكاح، يعني أنا بقول لك أنا عقد النكاح هناك عقد نكاح علمي، هناك عقد نكاح مالي هناك عقد نكاح في البناء يعني انا انا وياك نعقد عقد النكاح مثل هو شريعه بين اثنين نتفق عليها مشان هيك انا موضوع كمان ال, ال, ال, ال, اليتامه والنساء هذا داخل فيه موضوع كبير جدا لا يصلح ان يقعد احكيه هون اول اصلي ما لي فاتح كمبيوتر طفى الكمبيوتر كنت قعدت قريت لك اياها قرايه واحده واحده طيب النساء آه. في القر النساء في القران النساء في القران من جزرها ساء ساء تدخل عليها النون نون النون تصبح نساء نساء يوما رح اوضح لك اياها يوما نساء ويوما نسر اكتبها يوما نساء ويوما نسر حتلاقيها كتبت نساء اذا النون نساء ساء الجذر هو ساء والنون نساء تعود لنا نحن نون تعود علينا نحن النساء حبيبي كلياتنا نساء أنت لك سوءة هي اسمها سوءة أعجزت أن يا أعجزت أن أواري سوءة أخي هي اسمها سوءة يدخل ع... السوءة هي ما... ما سواه الله في... ما سواه الكون فيك ما بدي ادخلك بالله لا تفوتني بمتاهاتك انت هي هي سوءة ساء كلياتنا نساء هلا هل فانك ان خفتم ان لا تعديل ان لا تقسطوا في اليتامى يعني اجى هلا في واحد اه... طالب علم او لساته بب... لساته طفل يعني وارث ورثه من ابوه وابوه ميت ومثل ما بدك اليتيم بالمفهوم تبع اليتيم تبعكم حاليا على مستوى صغير واجيت انا بدي اعقد نكاح بدي ما بيصير اني انا اقعد له لهالولد الصغير انه تعال تعال عمو فوت معي بشرا هذا شو بدي فهمه ما انا باكل حقه هيك مش هيك بقول لك إن خفتم الله تقسطوا في اليتامى لأنه أنا ممكن يعني هذا ولد صغير أنا حاضحك على عقله هو معه مصاري بدي يجي شاركه أنا بمصاري طيب أنا وين أنا وين هو أكيد حتوه معي باستنى لحتى يتم بلوغ لحتى يكبر يصير قادر إنه يكون ندل إلي إذا وإذا أنا بعرف حالي إني طب أنا ممكن إني أخذ يعني ممكن يلعب الشيطان بعلي فإن خفتم الله تقسطوا في اليتامى فانقحوا ما طاب لكم من النساء هذا الكلام لها ولالي، مو لالي لا وحدي. أنا نساء وهي نساء. إذا نعقد عقودنا التجارية أي أنواع من أنواع العقود هي كلها تسمى عقود نكاح. النكاح شيء شيء بين طرفين لا لا يفترض أن يكون جنسين مختلفين. وهذا برضه حتلاقيه مفصل ببحث النساء عندي بشكل عميق جدا لازم تقراه يعني لازم ينقرا ويتراجع حتشوف انه شغله ما لها علاقه لا بجنس ولا لأ, لا لأنه كلمة جنس هي تفترض ان يكون كائنين مختلفين انا وهي مظبوط وأنت وانت نحن نظن انه هي هو النكاح لكن النكاح يحصل بيني وبينك يا جان ما اظن انا لا اعتقد انا لا اعتقد بذلك يعني نهائيا انا انا اي عقد <hayat> أي, اي عقد اي عقد بين اثنين شراكه هو عقد نكاح النكاح شيء شراكه لكن لا يقال شراكه لانه هذا كمان جزر ثاني له مفهوم ثاني وهو الشرك بالله وغيره الاشراك عقد النكاح هو عقد عقد بين اثنين ممكن يكون عقد تجاري عقد مالي انا وياك تشاركنا بسياره انا وياك تشاركنا بمشروع انا وياها تشاركنا وحتى اتخذ هذا اسمه عقد نكاح اي عمليه شراكه بين اثنين هي عقد نكاح لكن ما نصغر عقد النكاح لمفهوم انه هو حاله جنسيه فقط لا وانا بجيب لك الدلائل عليها كلها من القران لكن يعني انك لازم تفهموا شغله واحده انه نحن ما تفهمنا جذر الكلمه بالقران جذر المصطلح نفهم كل تفعيلاتها. طيب إذا أنت مالك فهمان الجزر كيف بدك تفهم التفعيلة؟ لمصيبة الأعراب كيف شرحوا القرآن؟ شرحوه على نظام اللي بسموه السرد. أنه خلص الكلمة هي بفهمها أنا من خلال الآية، أنه كيف جايب الآية بفهمها. مرة بتلاقي آه ذهب. بتلاقيها ذهب بمعنى مضى، ماشي؟ مره تلاقيها ذهب يعني يعني المع... يعني الجولد المعدن الاصفر شلون بقى صارت معكم نفس الكلمه نفس الكلمه ذهب بتصير بف... مضى وذهب بتصير معدن اصفر شلون بقى يعني اذا هذا لسان هذا مو لسان هذا روح وقذوق قذوق مو بزباله اذا كان هيك القران انا اول واحد بكبوه بزباله إذا, كانت... اذا كانت نفس الكلمه هابا مره بقراها بمعنى مضى، ذهب فلان، مره بقى لبس خاتمه الذهب، ذهب للأسف انت الوحيد اظن واللي اقتنعوا بفكرك اظن هم الوحيدين اللي اللي مقتنعين بهذا بتفسيرك انت طبعا وبقية الناس يعني في عنا مليار ونصف كما يتبجح للمسلمين انهم مسلمين يعمنون بغير ما تؤمن به فلذلك يعني انا اعتقد يعني الصعوبه صعوبه قصدك صعوبة طيب بتكمل ما ملكت ايمانكم يعني مساله العبوديه كيف بدك تفصل لي يعني اياها تفضل شوف في عندك كمان هي ما عم لك يا ريت لو انا اليوم يعني كنت فاتح كمبيوتري بس وانا عم بحكي معك في فصل كنت دخلت دغري على الموضوع تبعي وحتى غير اني اعطيتك رابط على كل سؤال تبعك كلمه ايمانكم كلمه ايمانكم نحن بنفكرها هي بنسميها هي يمين ملك كلمه ملك نحن لو نفهم اليمن طيب في عندك ايه بتقول اقسم بالله جهد ايمانكم هلا ايمانكم هي من الايمان ولا من اليمين الإيمان... ايمانكم نفسها نفس الكلمه ايمانكم الايمان شيء والايمان شيء طيب شلون عم شلون نفس الكلمه هي ايمانكم انا بجيب لك اياها نفسها بالتاليتين مخت... بتقراها بتلاقيها فعلا اول وحده عم, تتحك... عم تحكي عن الايمان وثاني وحده عم تحكي عن الايمان مع انه الكلمتين بنفس الشيء ايمانكم أتكفرون من بعد إيمانكم؟ <تكفرون> من نفس الشيء خذ خذ اكتب لي إياها هي أتكفرون من بعد إيمانكم؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فادي الكلمتين مانن نفس الشيء في شيء يمين شلون؟ شيء إيمان الإيمان هو الإعتقاد يعني إذا بدنا نفسر روح اسأل أي إنسان إيه ها إنسان بيقول لك شو أنا ما بدي أسأل أي إنسان يا جانب أنا بدي أسأل العقل آه الإعتقاد بشيء بس اليمين شيء يختلف اليمين هو اتجاه يعني نحن يعني حكينا قبل, قبل البداية انه هل يصلح لبزرة التفاح ان تنتج شجرة مانجا قلنا لا طيب طيب طيب, طيب. طيب. انا عم بقول لك هلا بالضبط انا معك أتكفر. أتكفر. اتكفرون اتكفرون من بعد ايمانكم الف ياء الف ياء ميم نون كاف ميم مساله خلينا خلينا مساله الثمره، هلا انت قلت لي مساله الثمره، طيب اذا اليوم عندك بذره تفاح هل من المعقول انه يطلع بصل؟ طبعا لا، لا يخرج لك البذره البذره تنتج بس بالضبط، اليوم زرع القران بهالعالم هذا من م. 400 سنه والثمره شايفين قدام عيننا يعني ف... القران مو بزر. القران بذور بس للاسف طالع بصل يعني لا هذا, هذا ما له علاقة بالقرآن لأنه أنت عم تحكي هلأ جزر الكلمة أنا عم نحكي هون جزر الكلمة القرآن ليس كلمة وإنما آلاف الكلمات إذا إجت أنت بتمك إلتلي في إلها ألف تفسير طيب كل واحد عم يفسره لأنه عم يفسره تفسيره إلتلك معتمد على كتير أشياء وكلياتها تغلط غلط من ضمنها أول شي بيجي بفسر لك القرآن الآية والآية التي تليها يعني يقول لك اخي ما فيك تفسر القران الا من خلال السرد الحدسي يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بيقول لك هي اسمها سوره منين سميت السوره انت القران ما في سور شايف انا كلامي القران ما في سور القران مكتوب وقرآن وقرانا فرقناه شو يعني كلمه فرقناه انا أقول لك هلا عندي فرقتها مو معناتها انه كانت مجموعه هو بالفعل اجى مفرّط يعني ما اجى في خليك معي، لكن بدك تعرف انه شوف انه كلمة فرقناه شو يعني فرقناه؟ يعني كان مجموع عنده. أنا هلا ماسك شدة مثل ما هي فيني أقول لك كود هي هي الشدة، لكن وقتها بفرق الورق لك الورق فرقته مظبوط ولا لا؟ لكن قبل ما فرقه ما كان مجموع؟ طالما فرقته طالما طالما قال وقرآنًا فرقناه إذاً كان مجموع عنده. وهو نزل مفرق بعدين بيقول انا علينا جمعه وبيان ما في ما بي ما حدا يجمعه انت ما فيك تاخذ التاليه وتقول اخي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما فيك تجمعها وتستشهد لي عليها بدك تاخذ لتفهم القران لكن هنين هيك اعتمدوها إجا عثمان بن عفان هو اللي رتب القران وبالنسبه لالهم ترتيب عثمان هو ترتيب بالنسبه له ترتيب محمد وترتيب الله ما بعرف شو الى اخره انا هذا الشيء كله ضده انا بالنسبه لي ما بعرف شيء اسمه عثمان ولا بعرف تاريخ ولا بيهمني التاريخ كلياته انا زلمي عم بيجي احكم على هالكتاب اللي بين ايدي عم بمسك عم اقول انا بدي اخذ هالكتاب مثل ما هو فيه وقتها بتفتح بتجي بدي. بقرا فيه ايه عم تقول وقرانا فرقناه ونزلناه على مكس اذا هو هو مفرق فأنا لكي أشرحه ما بشرحه مجموعة بعتبر كل تالياته مخربطة ما مجموعة لكن عم بمسك كل تالية بتاليتها كأنها حكمة مستقلة ومشان أفهم شو معنات كلماته بمسك الكلمة شو هالكلمة بدور على جذرها ببحث عنه بدور عنا بكل مكان بالقرآن بصل للمفهوم الكلمة تبعها لحتى أفهم الرجل بلحق كلمة الرجل بكل أماكن بالقرآن بلحقها هون هون هون هون هون بعد ما أصل لجزرة وهذا هو الشرح اللي انا عم بشرحه للقرآن فما له علاقة ب, ب... يعني انت تجي تقللي هلا هل عندك ال... ال... الشيوعية والثورة الماركسية واللينينية بعرف شو وشو ساوى الاتحاد السوفيتي وشو ساوى ستالين من تبشيع وتأتيل سفاح من سفاحين العصر ستالين بتقللي والله ستالين كل الحق على كتاب ماركس انجليس و بقول لك يا اخي ليش عم تظلم هالكتاب يا اخي ستالين كان افكاره كلياتها على الشيوعيه وال وكتاب المال لماركس ولا اذا هو لك عمله لماركس لا ينسب له الكتاب يا جان هذا الكتاب انت عم تظن عم تنسب له عمل انسان لانه اصلا كان مؤمن فيه بس للاسف يعني يا اخي فادي افعال المسلمين تنسب للقران يعني مثلاً وقاتلوا الذين كان هي بس خليني هلا هل وقاتلوا الذين لا يؤمنون، فالجماعه عم بيقاتلوا اللي ما بؤمن فيعني الكلام المفهوم هلا انا كشخص انسان عادي لما افهم اسمع الكلام يعني افهمه بالضبط مثل ما بيعنيه يعنيه المسلمين، الله مثل داعش لا, لا. ما عم تفهمه مثل ما يعني المسلمين، عم تفهمه مثل ما اجتك الفكره يا جون مشان نكون صحيحين اوكي الكلام بيوحي هالفكره هي يعني الله لما بيقول قاتل الذين لا, لا يؤمنون لا يؤمنون يعني طيب واضحه قدامي اي شخص اي انسان طبعا انا ماني ملائكه انا ماني من غير كوكب انا ماني سوبر مثلا لحتى لا من غير كوكب افهم اشياء غير غير مفهومه للبشر يعني انا كانسان راح افهم قاتل اللي ما بؤمن لحتى يؤمن يعني شوف انا قبل شوي شرحت لك قلت لك هالكاسه هي لو قلت له لو قلت له لابني انه هي اسمها صرماي شو حتكون؟ حيقول هيك كلمه قاتل مين اللي شرح لنا اياها بمعنى انه اسفكوا الدماء انت شرحت هالكلمه يا اخي انا حكينا انه ما في معجم ما في معجم القتال القتال يعني القتال شي للسيف شي للباروده شي للمدفع هل. طول بالك طول بالك يا حبيبي أكيد. انا على عيني وراسي لكن هذا الشرح هلا انا ما بدي اجي اقول لك قاموس القاموس العربي قاموس اللغوي للشرح امتى وجد اقدم قاموس ان وجد بعد اذا اعتبرنا انه تاريخ نزول القران هو 1430 هجري او من 1430 سنه فاول قاموس عربي وضع بعد القران بمئتين سنه اذا الواضعين القاموس اصلا وضعوه لي مشان يشرحوا القران اعطيني قاموس قبل نزول القران لك اوكي انت, انت انت انت هون الحكم طيب عندي فكره هون عندي فكره م. بس ثانيه يعني اليوم نحن سمعنا اشعار الجاهليه كثير قبل تمام. قبل محمد اسمعناها مثلا يعني يعني في في في الكلمات الموجوده باشعار الجاهليه هي لها نفس المعنى الموجوده في القران يعني ده. ارجيني كلمه قتل ارجيني كلمه قتل في الشعر الجاهلي تفيد سفك الدماء او صدقني انا يعني معك. بهدي هاي ما بخطر لي يعني اجيب لك بيت شعر ولا ايه بس صدقني انك راح تلاقيه هلا هلا لانه هذا الحكي انا عم بحكيه وهو مسجل شوف يا حبيب عمري كلمه قاتل هلا انا بدي قاتلهم الله ان يؤفكون قاتلهم الله ان يؤفكون هي تاليه قرانيه هل قاتلهم الله يعني اجا, إجا الله حامل سيف ولا حامل كلاشينكوف ونازل عم يريش ارجيني ما شفته بحياتي ارجيني عبر التاريخ لكن الله يقاتل ولتليت قاتلهم الله ان يؤفكون الاشعار الجاهليه قتلتني الاشعار الجاهليه قتلتني بحبك قتلني حبك كلمه القتل في القران وكلمه القتل في لساننا لا تعني سفك الدماء ابدا لانه سفك الدماء في القران منهي عنه بتاتا طيب ماذا تعني؟ قتله قتل الشيء حاله نقل يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى حتى طيب اذا كان القتل سفك دماء شوف هي حتى هي حتى شرطيه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون اوكي؟ اها هيك طيب اذا كان القتل هو سفك الدماء، جيت انا وسفكت دمك كيف بدك تدفع لي الجزيه؟ هو هو هو الواضح من الصوره انه تحارب مجموعة من الناس تقتل بعضهم حتى البقية يدفعوا لك الجزية والمال يدفعوا لك الجزية انت بتقاتلهم حتى تنهي تنهيهم يعني الواضح أو إذا كنت أنا فرد ولقيت واحد لا يؤمن بالله، أنا فرد هذا وهذا القرآن نزل للفرد مو بس للجماعة طبعاً قاتلوا أو أو قاتل أو اقتل الذي لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية عن يد وهو صغير طيب لو أنا بدي أقتلك وسفكت دمك، كيف حتدفع لي الجزيه؟ هو بهالحاله قال لك شغله، بهالحاله يعني انت سويت اللي عليك وبالنهايه حققت النقطة اللي بده اياها القرآن انه طولي ما بدنا نحن نشرح هيك، نحن بدنا نفهم نقطة، أنا قلت لك أنا هلا يا تجاوبني على قد سؤالي، قلت لك قاتلوا الجماعة ولكن القتال هذا فرض على الفرد هو فرض على الفرد المؤمن قاتل يا فادي من لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية وهو صاغر بس طيب انا القران في هالصوره هاي سورة التوبه لا يعطي بالمفرد اصلا هو عم يعني يقول لك لا قاتل. يصلح لا يصلح يا عمي التاليه الجماعي يصلح على المفرد اشربوا كلوا معناتها كول اشربوا معناتها شراب هي كما تصلح للجماعه تصلح للفرد لا ينفع نحن بدنا نفهم لسان لسان لسان لحتى نفهم المنطق ما بيصير نجي نحكم بالحكم الاعرابي يا جماعه <تصفيق> قاتل في القران <تصفيق> انا هلا اقاتلك انا اقاتلك حتى تدفع لي الجزيه وسادفعك الجزيه تمام تمام انا بضل بقاتلك كل <تصفيق> <جلمة> حتى يدفع <تصفيق> انا على على فكره هي ايه التوبه لسه يعني بعيده شوي الله نحن لسه في صوره النساء، في صوره النساء يعني خليني بس في صوره النساء 11 شو بتقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى انثيين يعني ذكر وانثى في في تحديد الجنس فان كان فان كنا سوري نساء فوق اثنتين ليش ما عارفه قلت ليش ما عارفه يقول إن لها اناث خليني اكمل الايه ارجوك وشان يكون نحط خريطه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 فلأمه الثلث، يعني يعني واضح الام ام ما في واضح ما في واضح ما ما بتقول واضح انت انسى كلمه واضح هي يعني مع القرآن. فإن كان له اخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها او دين أب آباؤك او دين ديني, ديني آباؤكم وابناؤكم لا تدورن إياهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن كان ان ان الله كان عليما حكيما طيب يعني نبلش فيها خطوه خطوه الزلمة موضح انه في ام وفي اخوه وفي اخوات في حتى يعني يا جان يا جان لا تقل لي موضح انا مخي هالكلمه وضح لنا انت تفضل نحن نحن كلياتنا الحكي اللي عم نحكي فيه خالطين بين اللسان الاعرابي وبين نحن كيف نفهم كيف نفهم لسان سامي هذا لسان سامي سامي توسخ توسخ بلسان لغوي اعرابي توسخ <تصفيق> نحن من 1400 سنه بنعرف انه الذكر الذكر هو انا يلي له دلدوله والثاني أنسى هذا الكلام سفيه يعني هلا في تاليه انا نحن انزلنا الذكر انتم بتقراوا معكم الذكرة <تصفيق> لانه موضوع <تصفيق> ايه ما ف... طبعا ما هذا هو التشكيل الاعرابي التشكيل الاعرابي بتيجي نفس الكلمه اخي اذا حطينا عليها تشكيل بيصير لها معنى ثاني ايش وعلى كيفكم ايه على كيفك التف... شجره التف شجره الجرزه التفاح بدها تصير بطيخ مو, لا مو, مو على كيفك بابا قال بابا. ذا شوف ان نحن انزلنا الذكر وانا له لحافظون والثانيه الذكر مثل حظ الانثيين، شو بتفرق الكلمه هون عن هون؟ نفس الاحرف الف لام ذا كاف راء الذكر الذكر مره بنقراها الذكر ومره بنقراها الذكر ايش على إيه كيفكم؟ مين اللي حط التشكيل؟ لحتى نفهم شو هو الذكر اخي جان مم. معك حتى القران بيقول لك اخي الذكر هو القران أخي منين جبت لي أنه القرآن هو الذكر؟ المحفوظ هو الذكر أو الذكر لأنه أنا بالنسبة لي تقرأ الذكر بكل مكان والذكر هو القائد شوف تالية يوسف شو بيقول له؟ تالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين شو يعني تذكر يوسف؟ يعقوب كان دائما يشوف أنه يوسف هو الذي يصلح للخلافه او يصلح انه يكون سيد القبيله من بعده. وكان دائما يقول يوسف هو اللي حيكون من بعدي، فنصحوه رفقاته شو قالوا له؟ تالله انك تفتا تذكر يوسف. أنا قرأت عند الاعراب تفتا تذكر يوسف. تذكر يوسف يعني يوسف ما كان موجود وانت عم تذكره حت طيب حتى لو كانت ما اجت حتى تكون حفظا او تكون من الهالكين. لو نفهم نحن شو هو هي مو تذكر هي تذكر تفتأ تذكر يوسف تجعله القائد بعيون اخواته حتى تكون حرضا عم تحرض اخواته عليه او عم تهلك انت حتهلك نفسك ولادك ممكن يقتلوك لانه الاخ الكبير واللي شايف حاله هو الذكر من بعده لا يصلح ان تقول له اخوك الاصغر هو الذكر من بعدي فكلمه الذكر الذكر المحفوظ هي كلمه القياده طيب طيب انت جيت هلا يعني انت طاوعت الفكر الاعرابي اللي انت ضده الاعراب هدول انه الذكر هو القائد برافو، قائد القطيع طيب. فمعناته الاناث هم القطيع يعني ليش الانثى؟ ليش الانثى؟ شو يعني الانثى في القران؟ ما هون كمان مصيبتنا الثانيه، شوف شو بتقول التاليه قالت ربي إني وضعتها أنثى بعدين تقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى طيب ليش تقول الله أعلم بما وضعت أنت تعلمين ما وضعتي الأنثى هي هي الأنثى تصبح ذكر لأننا برضو كلياتنا إناث وكلياتنا كل يا عيني عليك لا الذكر مرتبة لا يصلها الا المجتهد جدا جدا جدا نحن نصل الى اكثر ما يصل الى مرتبه الرجال حتى طبعا. مرتبه الرجال مرتبه صعبه مو كلنا بنصل يعني شوف في عندك مرتبه هلا هلا هلا انت انت قلت كل شيء ذكر شو الذاكره يعني الذكر كل شي... شوف خليك ما قلت كل شيء ذكر ما قلت كل شيء ذكر كل شيء شوف كلياتنا نساء لانه هي اسمها سوءه وكلياتنا اناث لانه الأناث هي من تحمل داخلها شيء يعني انا احمل داخلي الحيوان المنوي فانا انثى حامل وهي تحمل داخلها البويضه هي ايضا انثى عشان هيك مريم شو بتقول اول شيء تقول اني وضعتها انثى بعدين تقول والله اعلم بما وضعت وليست الذكر كالانثى إذن هذه الانثى قد تصبح ذكر <تصفيق> طيب خلينا نبلش هالنقطة هلا يعني اليوم راح ناخذ بس ثلاث ايات يعني و يعني القران مليء بالايات وجايينك على الطريق وانا طيب. جاهز لك يعني فسر لي اياها الايه انت عندك ثلاث اولاد ماشي <تصفيق> واحد بيناتهم آه كل وقته للدراسه الدراسه الدراسه الدراسه وباين عليه انه حيكون رجل علم وقائد باين عليه، يعني انت كاب هلا عندك واحد مقضي كل وقته بدي عندك ثلاث اولاد ما, ما ما ما لنا علاقه بجنسهم، ممكن يكونوا ثلاث بنات يعني لانه حتى كلمه ابن في القران البنات بناتك هي بناتك ما لها علاقه بالجنس برضه مصيبتني مصيبتنا كبيره شلون بدي اشرح لكم القران لانه انا حاطط مو بحث حاطط صرت الاف البحوث، المهم آه انت عندك ثلاث اولاد اثنين منهم عم يروحوا يشتغلوا وتركوا العلم واللي يقول لي قاعد بمنجرته واللي قاعد بشغله وعايشين حياتهم، وعندك واحد ماله له مورد كل حياتهم قضية للدراسه وقتها بتموت سكت تماما انه من العدل من العدل انك تعطيه اكثر من هذول الاثنين بالضعف لانه هذول الاثنين من اولادك كل واحد عنده حياته وعم يشتغل وعم ينتج وخلص اخذوا مجرى حياتهم هذا ماله مورد هذا بالنسبه له صفي العلم كل حياته الذكر كل حياته بيجي واحد بيقول لك بيقول لك واحد بيقول لك طيب اذا كانوا كل ثلاثه شغيله وثلاثه بنفس المستوى وثلاثه بنفس ال... ما في يون ذكر خلص كلياتهم مثل بعض وشو بتعمل بالام تفضل في الام ليش الام هي الوالده امال أم لا يا, لا يا حبيبي لا يا عمري آه إبراهيم كان أمة كلمة أم في القرآن الإمام والأم شوف طالما أنت تأتم بها فهي أمك فإذا أنت خرجت عن أمومتها فهي ليست أمك هي والدة متى تكون الأم أم عندما تكون أنت في داخلها جنين وتأتم بها وهي إمامك هي أم لكن مجرد ما خرجت منها لم يعد اسمها أم أصبحت والدة والأمهات في القرآن مالا علاقة ممكن تكون أم, أم يعني لك أمهات الكتب أم الكتاب الأم في القرآن هو كل ما تأتم أنت به ولإمامك ومن أنت تأتم به لإمامك ولأمك عليك حق أنت عليك لامك حق، فاذا لم يكن لك ام شيء ثاني. اما انا بالنسبه لي هلا وقتا بدي موت عندي اولاد مثل بعضهم، عندي بنتين وعندي شب وعندي والدتي كله بياخذ مثل بعضه. تتقسم الورثه مثل بعضهم. عندي 100 ليره امي بتاخذ 25 وبنتي بتاخذ 25 وابني وابني كل واحد 25. هي بكل بساطة لأنه ما في بيناتهم ذكر وما في أم لأنه الوالدة غير الأم يا عمري نحن حتى كلمة أم مفهومنا مفهومنا لألها غلط كل مفهوماتنا هي كيف شرحوها لألنا إجا واحد قال لك الأم هي هي الأب هو هاد لا يا سيدي طيب إبراهيم أبونا إبراهيم أب يعني أنا بتمنى صراحة بتمنى تكون فكرتك وصلت لل... للأصدقاء وللناس و... واللي اللي متابعينا هلا على الهواء مباشرة واللي رح يتابعونا كمان يعني أنا أنا حابب أوضح فكرتك تمام للناس وأنا وأ... قلت قلت للأصدقاء إنه الأخ فادي فكره إلحادي علماني بشكل بحث يعني بس مشكلته بيربطها بالقرآن و يعني طبعاً تفسيرك رائع أنا بتمنى كل الناس تفسر تفسيرك القرآن يعني أنا بتمنى الله داعش أو البغدادي قائد داعش يبرك يفسر القرآن كما تفسره أنت يعني أنا بتمنى كل الأزهر يناموا يصحى الصبح يفسر القرآن كما تفسره أنت ولكن <تصفيق> يعني تأخذ المهمة المستحيلة يعني أظن وأعتقد جازماً المهم المهمه مستحيله ولو انك اكيد راح في كثير ناس راح تنعوا بكلامك انا متاكد من هالشي بس هل هل هالناس راح راح تكون قله قليله من المسلمين الموجودين أه أه جان حبيبي كل شيء كل شيء أه السيل الجارف عباره عن نقطه مطر كان بالبدايه نحن أه احنا بنقول دائما مشوار الألف ميلي بيبتدي بخطوه الامه الكامله كانت بيوم من الايام فرد يعني انت بالنسبه لحتى لو اخذنا محمد كان فرد اذا رغم انه انا كله ما بعترف فيه لمحمد هذا فكره كله نهائيا لكن عم نأخذه هيك كمثل كان فرد هلا امه مليارات فانا ما عم دور على اللي يقتنع بفكري هلا لكن انا عم عم بكتب ابحاثي وحط لانه انا بعرف حالي بعد مئة سنة ولا مئة سين سنة حتكون أمة الفادي موجودة وهي اللي حتكون أمة الحق الثابته لأنه وأما الذبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض واللي عم يقوله أنا هو هو الإنسانية كلها هو الحق كلياته أنت عم تقول أنه فادي بيربط فكرة بالقرآن أبدا أنا فكري القرآن القرآن يصادق على فكري ليش الموضوع مو موضوع قران يا جان الموضوع انه وقت انت بتحكي بشيء انساني المفروض انه كل شيء انساني يتوافق مع فكرك لانه انت اذا بتعرف حالك انت انت قلبك نور مصدرك نور تريد المفروض كل شيء كل شيء انساني ينخط ينطبق على فكرك عشان هيك انا قلت انا هذا الكتاب شفته كتاب مظلوم انظلم جدا عبر التاريخ وكل ما هنالك انه عم بيجي افتح صفحاته وأقرأ من خلال جذر الكلمه تبعه ووضحها لكل الناس. مشان هيك يعني, يعني موضوع الحلقات ولا موضوع انه الحوار ما بيكون سهل هيك بده بده كثير كثير كثير حلقات وبده كثير كثير دخلات وحتى قد ما في ناس تشارك انا احب ما على قلبي ما عندي مشكله نهائيا. سؤال وسؤالين والف. على كل حال يعني انا انا رح اتاكد من مساله المشاركه هي يعني و... وطبعا البرنامج برنامجك اخي فادي يعني وانا بتمنى تشرح <تصفيق> لك اكثر أكتر ونشوف كلياتنا من الحوار يعني ما نحن يعني فكرك واضح بالنسبه لي طبعا على الاقل يعني فكرك واضح واتمنى انك اتمنى تصير نبي هذه الامه يعني والناس تمشي بخطواتك يعني وتفهم بمنظورك للقران تفهم القران بمنظورك للقران ونخلص من هالذبح والقتل والتدمير والعشوائيه والهمجيه هي اللي شايفينها نحن والانحطاط يعني بصراحه. طبعا. على كل حال انا بتشكرك كثير اخي فادي وبتمنى بهالحلقه يعني بشان ما نطول الحلقه على ال... على الناس اخذنا ثلاث ايات وايات القران بتعرف انت كثيره وجايين عليها يعني انا ما م... ما ما اوعد آي, اي اي لانه رح تاخذ معنا سنين على الحاله هي. كل اسبوعين ثلاث ايات ده تاخذ سنين اظن طيب حبيبي خلينا للحلقه الجايه معناتها وقت تجهز انت كم سؤال اعطيني اياهم قبل قبل قبل بيومين مثلا من الحلقه تمام <تصفيق> مشان انا اطلع قدامي البحث كامل وحتى يعني اتبحر معك فيه بكل سلاسه شو الايات اي تاليه اي, تالية؟ أي تالية؟ على فكره هي اسمها تاليات كمان مو ايات القران فيه تاليات مو فيه آيات لأنه الآيات أنا آية وأنت آية وآية لكم الليل والنهار الشمس والقمر هي كلها آيات آيات الله مجسدة ولها أبعاد وأما القرآن فلا آيات فيه فيه تاليات والتاليات ذكر والقرآن ذي الذكر القرآن ليس ذكر وإن فيه ذكر له قيادة يقود هو فعلاً أن أنظري هو قائد أمه حالياً للخراب للأسف طبعا علي الخراب لانه لانه العيب مو من القائد صدق تماما العيب من من لانه هذا القائد هذا قائد مخطوطه خريطه وليس قائد انسان مشان نحط عليه اللوم هذا كلام والكلام انت لو بدك تفهمه بوجهه مثل ما انت بتشوف القمر اله وجهين الكلام اله وجهين لانه كل شيء عباره عن ازدواجيه في هالكون العظيم اما ان تقراه انت بمرآة الظلام او تقرأه بمرآة النور، فمرآة النور والظلام انت اعكس، اذا انت عكست المرايه، اذا انت مشوه حتطلع صورتك بالمرايه مشوهه، ما بتيجي بتقول يا اخي هي المرايه مجرمه، انت شايف عم تطلع بالمرايه عم شوف دراكولا، اما المرايه دراكولا، لا انت دراكولا، ما لها علاقه. القرآن هذا مرايه. فكيف انت بتعكس صورتك؟ وللاسف يعني للاسف هو هو مرايه لثقافه صحراويه ضحله وهمجيه والناس اتبعوها كما هي الثقافه وانا بتمنى يتبعوها كما كما منظورك وفهمك انت لهذه المرآت يعني خلينا نقول. طيب اخي فادي انا بستشكرك كثير ويا ريت تعطينا كلمه اخيره وشو بتقول لكل اصدقائنا وشو شو عندك تفضل بقول انه انه انه الانسان الانسان اثنين انسان إنس واحد الانسان <تصفيق> آه كائن عظيم جدا جدا كائن ربوبي كائن مجهز بأفضل التقنيات لانه يصل ويكون سيد هالكون فتعالوا ندور على الشيء العظيم اللي جواتنا نصل للسلام نعرف المملكه تبعنا الصغيره نحن حاليا على مملكه صغيره اسمها الارض نعرف كيف نحل السلام فيها لحتى ننتقل لكو... لعوالم واكوان بعدها نحن لم نست يعني يعني هالعقل اللي عندنا نحن ما عم نستهلك منه شيء لأننا مشتتين مشتتين وشي وب... ب... ب... فقير وشي كذا وشي هذا كله بسببنا نحن تعالوا نصل للسلام السلام هو ربنا مشان هيك رضيت لكم الإسلام دينا لو نفهم معنى كلمة الإسلام مو هذا طج وركاع وطوبة لا هذا مو إسلام هذه عبادات وسنية ذميمة كريهة الإسلام هو السلام تعالوا هذا الدين اللي لنا يا إله الكون المحيط إن شاء الله نصل لأنه نكون نحن أرباب إن شاء الله ربي يوفقنا له أنا أضم صوتي لصوتك ويا ريت كل الناس تفكر بالسلام وتفكر بأطفاله و بمستقبل اطفالنا وتفكر ب بالمستقبل الرائع تقدمه الأطفال اكثر من اللي من اللي عشناه نحن وشفناه نحن للاسف يعني من تشريد وتعذيب وقهر وفقر ومرض وتخلف للاسف يعني بتشكرك كثير اخي فادي وبتشكركم اصدقائي على المتابعه واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه يعني واستفدنا شيء يعني اقل شيء روح المحبه روح السلام يعني اللي نسعى له نحن بعيد عن الحروب هاي. شكرا حيبة. لك اخي فادي والى اللقاء اصدقائي في حلقه قادمه شكرا لهالوش الحلو يا حبيب قلبي يا جان لهالقعده الحلوه ولكلامك الحلو لو ما كانت القلوب مثل بعضها ما كنا اجتمعنا ربي يسلمك يا رب حبيبي بكل تاكيد شكرا اصدقائي الى اللقاء في حلقه قادمه الى اللقاء